Hej, hej, tokrat smo na lovu za vejami in sicer bomo v teh decembrskih časih naredili eno tako ljubšno smrekco za nasteno. Kako to zgleda, Prite pogledat. To ga vidiš potko, vidiš? Ali vidiš, kolega. Zdaj bomo iskali um, iz drevesa, ki padajo palce, bomo iskali palce zato, da jih bomo za smrekica. In jo na to okrasili. Pa kar začnimo, Pajmo? Mi smo se odpravili v gost zato, ker je to ena dogodilšina na našem adventnem koledarju, oziroma v naši adventni hišici in fanta v naravi res uživata. Tako da to je ena izmed aktivnosti, ki jo priporočam tudi za vaše otroke in za vaše vnuke. Mi smo nabrali kar nekaj vej in bomo videli, mogoče bomo pa naredili več smrečic. Ampak fajn je pa imeti čim več materijala, da pač če kakšna veja ni primerna, da uporabite drugo. Najlejšo palico damo na najnižjo pozicijo, potem damo malo krajšo postavljam, potem jih bom pa povezala z Ljutino vrvico. Smreči saj narejena, zdaj pa vse, kar je potrebno je, da jo obestimo na steno in pa okrasimo z našimi najljubšimi okraski. Kaj pa vi? Imate raje domače iz naravnih materialov narejene okraske ali jih raje kupite? Dajte mi napisati spodaj. Mi se pa gledamo v Bolje za okolje. Čau, čau!